Stytta vinnuvikuna og draga úr álægi fólks. Minna stritt og meiri frítími. Aukum framboð af fjölbeytilegu húsnæði og bætum skipulagsmál. Píratar ætla að gæta velferðar allra hafnfirðingar. Þegar öllur af botningfólk getur þú treyst píratum. Það er okkar loforð. Ef þú vilt búa í samfélagi þar sem þú ferð að hafa áhrif og vill geta treyst þínu fulltrúum, þá kýst þú pírata. Ég heiti Elín Ír og er 8 viti pírata í Hafnarfirði.